عيشي حياتك زي ما انت عايزه وتألقي دايما بشعرك ما تخليش حاجه توقفك وما تقلقيش على شعرك من التلف مع سانسلك بالنيوتري كيراتين لاعاده بناء الشعر التالف شعرك كله صحه وحيويه مجموعه سانسلك بالنيوتري كيراتين